Hmm... Deseori suntem în derivă. Facem planuri complexe, ha? avem multe dorințe. Atât de multe și diverse, încât par de neatins. Totuși, o viziune clară ne însuflețește. Ne dă curajul de a ne urma visul și de a face lucruri mari. Avem resursele la îndemână. Contextul însă trebuie creat. Adevăratele proiecte ale viitorului aduc împreună oameni excepționali, cu competențe diferite, dar cu valori comune. Future Skills Project pune în lumină idei îndrăznețe. Prin implicarea ta, ele pot prinde viață.